ورمشي شكرا لها والملك والحافظ يا عين ايه صابروك وراحوا بعيد الغالي <تصفيق> وساموك يا عين ساموك وراحوا بعيد الغالي والوطن والوطن صهّد عليك يا نيانا ما يا ما تقول في الكون والي يا What you Thank yeah.